Zítra vás čeká všechny maratonská etapa podní volna. Jak je to dlouhý, v čem je to složitý, v čem je zajímavá, v čem je specifická? Je specifická v tom, že vlastně celou noc nebo nemáme servis. Celý den, jo? Takže pro nás nesmí se rozčístka motorka, musí prostě se nějakým způsobem rozumět dojet i časově, aby prostě nebyly nějaké problémy, hlavně s motorkou, jo? to je nejdůležitější, protože když tam ještě měn zpravovat nebo něco, tak je to moc složitý. Kde vlastně spíte na maratonské etapy? Nespíte doma Nespíme, jsme úplně v oddělení vlastně od celého servisního týmu, přijedeme vlastně do cíle etapy, kde to, tady vlastně v té bolívě to jsou nějaké armádní střediska, takže je opravdu kasárna, kde se dostáváme a vyfasujeme takové speciální baťoch. Mimochodem to zůstává potom dobrým prezentem, protože vlastně všechny propriety jsou tam označení prostě tím dakarny, dakarským logem. Zase na druhou stránku je to takový úsměvný, protože vlastně, když si to všichni oblíkneme, tak jsme tam jak na pionerském táboře. A když jdou, tak máme ty čepičky a to a jestli je to mistr světa, země nebo prostě absolutní hobbik, tak se to tam všechno právě jakoby sloučí dohromady. Myslím si, že to podporuje nějaký dobrý přátelství tam mezi, mezi těma v úvozovkách bohatejma a chudýma závodníkama. Vlastně nám označili pneumatiky. Uh -huh. jo, to vlastně, jak už mám označený pneumatiky, tak už jinou pneumatiku nemůžu použít na maratonskou. Takže já mám označený ty čtyři kusy, co mám na stroji, plus jednu rezervu. Myslím si, že to bude zhruba jedna taba kula, 800 a ta druhá skoro tisíc, takže to bude zhruba nějaké 18 kilometrů. Náhradní díly nevezu sebou, vezu maximálně sebou vzduchový filtr, který samozřejmě musíme vyměnit, aby to dechalo dobře v tedy ty ve výčkách a ostatní věci musíme připravit dneska tak, aby to ty dva dny přežilo a samozřejmě musím druhé přizpůsobit tu jízdu, aby jsem zbytečně nezničil ten stroj.